Txintxin, txintxin, txintxin, diruaren otsa. Gauza garrantzitsua daude, bai baina dirua adenoi gustatzen zaigu. Lanik egin gabe hamar mila euro irabaz ditzakezula esaten badizut, zaila da esetzezatea ezta. Baina kontuz, inork ez du dirua musutruke ematen. Gure premiaz baliatu nahi duten iru zurasko daude. Gaur, aietako batzuez hitz egingo dizut. Edo beto esan da aietako batzu ekartzen duten formas, Entzun ondo, polita da izena. Iruzur piramidala. Eta ez, ez du Egiptorekin zer ikusirik ez. Piramide eskemako negozio ereduak dituztelako ematen zaia izen hori. Baina nola jakin negozio bat iruzur piramidala den? Edo ez. Ona pista batzuk. Diro kopuru bat aurreratu behar duzu lanea nazializateko? Zure lana proiektura batuko den jende gehiago aurkitzea da? Lortzen duzun pertsona bakoitzeko diruaren zati bat jasoko duzu? Gogor saiatzen bazara diru asko irabaziko duzula agindu dizute? Ezaugarri horiek baditu, kontuz. Litekena da, parean zabaldu zeizun aukera e-de-errori iruzur piramidala izatea. Nola funtsionatzen duten azaltzen saiatuko naiz? Ea. Negoziora gero eta jende gehiago gehitzea. Hori da negozio hauen oinarria. Bertan, sartzen den pertsonari, dirua aurreratzeko eskatzen zaio eta enkargu bateman. Produktu esklusibo bat saldu behar du, bere kabuz. Baina eta hau da gakoa, Etekinak lortzeko ez da nahikoa izaten salmenta horretatik eskuratzen den dirua. Benetako helburua negoziorak geitzeko jende gehiago aurkitzea da. Konbentzitzen duzun saltzaile berri bakoitzeko bere etekinen edo diru ekarpenen uneko bat zuretzat izango dela agitzen dizute. Eta aldi berean zure etekinen zati bat zure gainetik dagoen pertsonari eman beharko diozu. Nork irabazten du dirua orduan edo nola? Piramide egitura duela esan dugu, ezta? Goian daudenek edo azierako negoziokidek diru asko irabastoko aukera dute. Izan ere, euren azpitik dauden guztien etekinaren zati bat jasotzen dute, Haiet produktua saldu gabe. Piramidearen azpikaldean dauden ekaldiz, jende gehiago bilatu behar dute, etengabe, etekin nahikoa lortzeko. Labur bilduz, etengabe jende berria gehitzen bada eta dirua aurreratzen badute orduan bai, negozioa errentagarria izan daiteke. Zaltzaile berriak lortzeari usten denean aldiz, negozio osoa asten da kale egiten. Hori bai, betik gora. Saltzaile berriak lortzen ez dituztenek ezingo dute diru nahikoa irabazi. Eta negozio utziko dute pizkanaka. Goi-goian daudenek, ordea, dirua airabazten jarraituko dute, zaltzaile guzti-guztiek lana uste duten arte. Zein, arrisku ditu bi azpimarratuko nituzke. Batetik, zenbat eta hondiagoa izan hasieran egin behar duzun diru ekarpena, orduan eta arriskutsuagoa da. Litekena da lan alferrik egiteaz gain, aurreratu duzun diru hori ezberrez kuratzea. Eta bestetik, normalean negozioko kide direnak haien lagunak eta inguruko jendea konbentzitzen alegintzen dira. Lortzen badute, eta gero, gaizki ateratzen bada, posible da lagunarteko haserreak sortzea, eta denek dirua galtzea. Zer? Ezagun egiten zaizu ez da? Baina, ojo, mundua asko aldatu da urte gutxitan. Eeta iruzur piramidalaren formek ere egokitzen jakin dute. K Kriptotxanpon batzuk edo, sarean dirua inbertitzen laguntzen dutela esaten duten enprese batzuek, berdin funtzionatzen dute, jende berri gehiago gehitzen bada bakarrik lortzen dira irabaziak. Baina, Hori gehiago gertatzen ez bada? Piramidearen azpikaldean daudenek inbertitutako guztia galtzen dute. Dena dela, honetan garrantzitsuena dena egotea da. Zarean edo kalean, berdin dit, inork diru erraza irabasteko modu bat proposatzen badizu, ondo informatu zure dirua eman aurretik. Zoritzarrez, beti da errazagoa dirua galtzea. Irabastea baino. Bueno, laster arte!